طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بما قصص اسلاميه وتاريخيه يا شاكيا هم الحياه وضيقها ابشر فربك قد ابان المنهج من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا الهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل اتيت اتيت اجر خطايا السنين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 وما تضمن من مقاصد ومعان جليلة قد علمت معنى قول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سنعهن أن يتعلمهن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة